Ajo kaksikaistaisessa liikenneympyrässä on helppoa, kunhan seuraat opasteita ja valitset ennen ympyrään ajoa reittiisi sopivan ajokaistan. Väistä jo ympyrässä ajavia. Jos jatkat matkaasi heti ensimmäisestä tai toisesta liittymästä, valitset useimmiten oikeanpuoleisen kaistan. Jos ulosmenoliittymäsi on etäämpänä, voit valita myös vasemman kaistan, joka vie yleensä kolmanteen tai vielä sitä seuraaviin liittymiin. Muista käyttää vilkkua, kun poistut ympyrästä.